حسنا يا دكتور، انتهى يوم آخر من مدتك الطويلة والمملة أراك غداً لن تراني غداً أجن انت أخيراً بعد كل تلك المدة بالحبس الانفرادي؟ أعتقد أني سأخرج من هنا قبلك أنت في سجن عالي التأمين، تقضي عقوبة مؤبدة لا أظنك يا صديقي ذاهباً لأي مكان آخر أما زلت تحدق في تلك الورقة سيدي؟ يبدو ذلك الشعر مألوفاً وأحاول التذكر أين رأيته من قبل وربما الأمر ليس بذلك التعقيد أو هي مجرد مصادفة لا، لا أؤمن بالمصادفات هناك رابط ما وسوف أجده إن شاء الله أيها السادة، لدينا مهمة عاجلة وهامة الدكتور حمد كان أحد الفيزيائيين العاملين معنا منذ أكثر من عشر سنين على مشاريع التطوير العسكري قدم خططاً لتطوير أسلحة فتاكة وتم رفض إنتاجها لعدم دقتها حتى إنه دفع ثمن ذلك في أحد تجاربه بأن فقد البصر في عينه اليسرى كما ترون وفيما بعد تم ضبطه وهو يحاول بيعها وتنفيذها لجهات خارجية أعتقد هو بسجن الجبل عال التأمين صحيح لكنه اختفى منذ بضع ساعات من داخل محبسه اذا لم تلتقط كاميرات المراقبه خارج الزنزانه اي شيء هذا الطابق مخصص للعزل الانفرادي فقط ولا يوجد اي سجين اخر هنا افراد من فريقنا الان يفرغون محتويات الكاميرات بغرفه المراقبه وننتظر التقرير سيدي ملف فيديو المراقبة نفسه سليم لكن به أربع ثوان فقط غير مسجلين هل هو متعمد؟ لا أعتقد فهو بسبب تحديث دوري للنظام يتم من خلاله إعادة التشغيل بعد أربع ثوان بالضبط ماذا يعني ذلك؟ أعتقد أن رجلنا له أصدقاء في الداخل حاولي يا مريم التحري عن كل من كان له تعاون مباشر مع الهارب. علم سيدي هل هناك من يتعاون معه من العاملين بالسجن؟ هذا هو الخيار الأرجح فأربع ثوان هو وقت بسيط لا يستطيع معه السجين فعل أي شيء غير الخروج من باب مفتوح بالفعل فلنرى إن يمكن أن تصل به مدة الأربع ثوان ماذا يوجد وراء ذلك الباب؟ هذه غرفة خدمات بسيطة افتحها فوراً اريد طبعه المخطط العام للسجن السر يكمن في تلك الغرفه اذا انت كنت اخر مره الهارب دكتور حمد نعم وكما اخبرت السيد المامور اخذ يتوعد بانه لن يبيت الليله في محبسه وهل تركته حين قال ذلك وما المفترض ان افعل اعتقد هي فقط تسالك ان كنت ابلغت احدا بما سمعت واين كنت انت أه كنت بدورة المياه حيث أنني أعاني من تعاني من أمراض المثانة كف عن تكرار التحجج بهذا الأمر مهلاً لم تدخل دورة المياه أراك في كاميرات المراقبة تخطيتها لتدخل لقسم الرعاية الطبية أه ها؟ كما أني أفتح ملفك أمامي ولا يذكر هنا أنك تعاني من أي أمراض لم تترك لي خياراً آخر هل جننت؟ ألقوا بأجهزة الاتصالات وأسلحتكم على الأرض هنا وبطاقة مرورك وما هي خطتك الآن بالضبط؟ أذكرك بأنك داخل سجن وحراسة لا أريد إيذاءكم، فقط سأغلق عليكم الباب من الخارج لبعض الوقت حتماً سيتم إخراجكم لاحقاً يجب أن أحذر النقيب خلفان بسرعة وكيف ذلك؟ وأجهزة الاتصالات تحطمت أمامي ثلاث أجهزة اتصالات محطمة أعتقد أنه يمكنني فك وتجميع بعض القطع لتركيب جهاز واحد لا يوجد شيء يقود للخارج سوى تلك المواسير ولا أعتقد أبداً أنه يصبح لا؟ هو نحيف ويمكنه دخول الانبوب عن طريق خزان المياه هذا لا توجد طريقة أخرى لكن يا سيادة النقيب هذا الأنبوب الرئيسي المغذي للمياه حتماً سيغرق من يفكر في عبوره كيف يمكنك التحرك لهذه المسافة بدون التنفس؟ سيادة النقيب نحن محتجزون في غرفة المراقبة استنتاجك كان صحيحاً هل أنت بخير؟ نعم نعم لا تقلق لكن بالفعل كان هناك أحد رجال الأمن يساعد الهارب وكيف علمت ذلك؟ كان يدعي كذباً تواجده بدورة المياه وقت هروب دكتور حمد لكن كاميرات المراقبة رصدته يدخل مركز الرعاية الطبية مركز الرعاية الطبية؟ لا تقلقوا، سوف أرسل القوات لفك أسركم حالاً أنبوب تغذية المياه هذا يمر بغرفة المركز الطبي، هذا الهارب قد لا يزال داخل حدود السجن. كيف لك التأكد من خروجه من هنا؟ استنتاجي كان يراهن على وجود جهاز التنفس الالي هذا باستعماله يستطيع الفرد ايصال الاكسجين الى الدم بدون اي حاجه للتنفس هل يعقل هذا تماما مثل الجنين وسط السوائل قبل ولادته فعن طريق هذين الانبوبين يتم سحب الدماء بواحده الى ذلك الجهاز ثم معالجته بالاكسجين، ومن ثم إعادة ضخه عن طريق الأنبوب الآخر ولذلك كان لابد من مساعد يلقي إليه بالأنابيب والإبر إلى داخل مصورة المياه الرئيسية ليلتقطها دكتور حمد صحيح، ثم يسحبه إليه عن طريق جذب الأنابيب لذلك هي طويلة جداً لكن أين هو الآن؟ هذا القسم مدني ولا يوجد قطبان على النوافذ ماذا يوجد أسفل هذه الجهة من المبنى؟ آه، إنه مرآب حافلات نقل المسجونين متى تخرج تلك الحافلات؟ هناك حافلة خرجت بالفعل منذ دقائق تخطيط العملية كان عبقرياً من قبل أصدقائنا ظللت أتظاهر بأني رجل أمن لعدة أشهر لقد كشفوا أمرنا أسرع مما توقعنا ليس لدي ما أخسره بعد الآن أتظن حقا أنهم سيتركونكم تفسدون خططهم عمن تتحدث أوقف الحافلة الآن كنت على وشك فعل ذلك لكني لست من يتحكم بالحافلة الآن يبدو أنهم سيطروا عليها بعد أن اقتحمت أنت الحافلة ومن يتحكم بتوجيه تلك الحافلات إذا؟ نفس الجهة التي خططت هذا الهروب حسب جهاز الملاحة فإن أمامنا حوالي كيلومتر واحد قبل منعطف خطير لماذا ألقى إليك زملاؤك بذلك الحبل؟ بسبب رفضكما القفز، سأحاول فصل قرص الصلب أسفل الحافرة. لسنا مؤهلين بدنيا مثلك لنقفز في هذا الطريق الوعر، وليس بتلك السرعة. فرصتكم الأخيرة هي مساعدتي الآن في توجيه الحبل، لأستطيع الوصول لذلك القرص الصلب. الآن، وجه الحبل وأرخه قليلاً يجب أن تقطع الأسلاك الآن سيدي، لا يوجد وقت تم الفصل، أوقف الحافلة الآن الآن أعتقد أنكم قمتم بواجبكم هنا المجم الرئيسي هنا هي الجهة التي نظمت هذا الهروب هذه الجهة هي بنتاكور. هذا اتهام خطير سيادة النقيب هل لدى أي منكم أدلة تؤيد كلام النقيب خلفان؟ لا النقيب خلفان كان دائما يشعر بالعداء تجاه شركة بنتاكور. لهذا أريد سؤاله عن السبب وراء ذلك تلك الشركة كانت داعمة لنا دائماً وتساهم أيضاً في تطوير الأسلحة الخاصة بوحدات الأمن العام وهل تعلم من كان أيضاً يعمل في مجال تطوير الأسلحة؟ الدكتور حمد، أحقاً لا يمكنك إيصال النقاط هنا لترى الصورة الأكبر؟ أذكر لنا هذه النقاط يا سيادة النقيب. لقد بحثت ووجدت أن بنتا كورب هي الشركة الموردة لكل أنظمة الحماية لسجن الجبل بما في ذلك فتح الأبواب إلكترونياً وكاميرات المراقبة والتحكم في الحافلة الكهربائية رجل الأمن المزيف أخبرني بنفسه أن هناك جهة وراء تخطيط ذلك الهروب وحتى الدكتور حمد أكد ذلك إذن؟ أنت تستشهد برجل أثبت التقييم النفسي له أنه مختل والآخر لا يتعاون ويفضل قضاء أقصى عقوبة وأما السيطرة المزعومة على الحافلة فيمكن أن يكون عطلاً وماذا عن تلك العلامة الممزقة من قضية الغرفة المغلقة؟ ألا ترون أنها الأسخة أخرى من علامة شركة بنتاكورب؟ استنتاج آخر؟ كفى لقد توصلت لقراري سيادة النقيب خلفان يمكنك التحقيق فيما تستنتجه في نطاق قضيه الهروب من سجن الجبل فقط لكن احذرك ان تحقق وحدك مع شركه بنتكور بنفسها بدون علمي انتهى الاجتماع يا ساده سيدي لا تحزن يمكنك استكمال التحقيق في نطاق هذه القضيه الأمر أكبر من ذلك يا فهمان. يجب التحقيق في أنشطة شركة بنتا كورب نفسها سيدي لا أعتقد أنني أستطيع مساعدتك إلا في نطاق أوامر اللواء راشد وأنا لن أطلب منك أي شيء إلا في نطاق القانون فقط عذرا لدي أعمال لم تنتهي وأنا أيضا